يا مرحبا ترحب تنفى الموازين هذه النسخه للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع المحفوظة أذكر من إجمال الشهيرة ترحب تنفى الليلة فانا مهنين إعداد ما هل في <تصفيق> برؤسة سامق الرجال ندى ختم صل على النبي يا محبين عداد ما لاحظ